Ja, men det började för 20 år sedan med Trygg i Täby eh, och det har varit en gemenskap att hitta så här en eh, drogfri miljö för ungdomar. Haka okay, då kör vi lite folkspottar. Eh, det är styrdans, de får dansinspiratörerna komma hit och har eh, en härlig kväll med alla nionde klasser i hela Täby. Ofta får man annars träffa varandra när man går i olika högstadieskolor. Liksom. Och så får de komma hit och jag får träffa alla som går i, ja, i högstadiet. Och det är sjukt kul tycker jag.